Laskavost a upřímnost. Uh -huh. uh, upřímnost a uh, sranda. Uh, rozhodně upřímnost, srdečnost, laskavost, asi tak. Především s nima sranda.